Раніше в мене на каналі регулярно виходили огляди різних новобудов, де я оцінював їх з точки зору урбаністики. Але з початком повномасштабного вторгнення я вирішив поставити такі зйомки на паузу, щоб зайвий раз не дратувати людей своєю камерою. А поки огляди на паузі, можна трохи пофілософствувати про те, що загалом не так з львівським ринком житла та чого йому бракує. Звісно, це буде моя суб'єктивна думка і ви цілком можете з нею не погоджуватися, про що я запрошую вас писати у коментарях. Я все життя живу у Львові і за цей час встиг побути мешканцем і радянських будинків, і австрійських кам'яниць, і новобудов часів початку незалежності, тому загалом є що порівнювати. Встиг набудувати і планів переїзду до квартири в сучасній новобудові, але поки я малював дизайн-проект її облаштування, то зрозумів, що просто перехотів там жити. Почав шукати альтернативу і побачив, що варіантів, у яких би справді хотілося жити, при всій різноманітності вибору практично немає. Що ж в мене за такі вимоги, що їх так складно задовільнити? Давайте пройдемося по різних видах львівської нерухомості детальніше та розберемо, що з ними не так. У Львові загалом будується досить багато житла. Причому останніми роками рівень архітектури помітно виріс і це вже не просто безликі коробки. Стали цікавішими фасади, забудовники почали робити зручні входи без сходинок, а дехто навіть якісний благоустрій довкола будинків, ставити сучасні дитячі майданчики і висаджувати дерева. Важливий плюс новобудов – це сучасна інженерія, комунікації, ліфти, деколи підземний паркінг і так далі. Але є трохи але. Наприклад, розташування. Більшість новобудов ростуть у віддалених від центру районах, де часто досить туго з іншими активностями та дозвільним. При цьому самі новобудови цю ситуацію не сильно покращують. У більшості випадків вони мають лише невеликі комерційні приміщення на першому поверсі, де з часом може відкритися близенько чи рукавичка, а може і не відкритися. На цьому з різноманітністю функцій все. Це означає, що за покупками на прогулянку в парк чи ще кудись, вам потрібно буде добиратися у інший район. Можливо, у центр. І через відстань, скоріш за все, не пішки. А що там із транспортним сполученням? Скільки треба йти до зупинки громадського транспорту? Наскільки цей шлях зручний та безпечний? Чи часто цей транспорт ходить? До котрої години? Наскільки він надійний та зручний? Чи є безпечна велоінфраструктура? Так багато питань і так мало відповідей. А погана якість громадського транспорту може дуже сильно погіршити якість вашого життя та зробити його нестерпним. І це стимулює дуже багатьох мешканців купувати авто. Звісно, що більшість цих авто будуть хаотично припарковані довкола та збільшувати затори у пікові години. Більшість теперішніх новобудов будується на місці колишніх промзон, які давно перестали діяти. І з точки зору урбаністики це загалом правильно. Місто має наповнювати життям покинуті райони. Але щоб це життя було повноцінним, потрібен якісний благоустрій та різноманітність функцій. Тобто окрім житла мають бути також офіси, де мешканці могли би працювати, школи та дитячі садки, магазини, кафе, ресторани та ще дуже багато всього. І чим різноманітніше, тим краще. А крім цього потрібні просто сквери для прогулянок та повноцінні вулиці з нормальними тротуарами та деревами. І у світі є достатньо хороших прикладів таких нових районів, де можна глянути, як треба робити такі штуки. У нас же у більшості випадків будують лише житло з мінімумом комерції, а все інше лишають на потім. І це потім може настати або дуже нескоро, або взагалі ніколи. Виключень поки досить небагато, а це означає, що вікна вашої затишної квартири ще довго будуть виходити на якісь іржаві ангари чи автомийку. Те саме і з вуличним простором. У більшості випадків прилеглі вулиці лишаються без змін з часів промзони, тобто вони можуть бути взагалі без тротуарів та нормальних пішохідних переходів. У кращому випадку забудовник облаштує невелику частину прямо біля будинку, а далі надія вже на місто, в якого грошей на це може не бути ще дуже довго. А жити та гуляти з дитячими візками мешканцям доведеться вже зараз. Думаю, ви помітили, що наші новобудови стають все більшими. Якщо колись у Львові будували максимум до 9-10 поверхів, то останнім часом вже звичними стали 15-16, і вже є кілька будинків вищих за 20 поверхів. Звісно, чим вищий поверх, тим кращий краєвид, і якщо хтось хоче жити високо та готовий за це платити, то ринок дасть йому таку можливість. Але при цьому, чим більший будинок, тим більше в ньому мешканців, які будуть ще довго робити ремонти, штрабити стіни та возити ліфтом будівельне сміття. І пройде чимало часу, поки все більш-менш вляжеться. І на додачу до цього організаційні приколи зі створенням ОСББ, запуском всіх комунікацій та всякі сюрпризи від забудовника. Ми трохи змінили проект, тому замість спортивного майданчика буде ще один будинок прямо у вас перед вікнами. Коли ми відкриємо відпочинкову зону на даху, як на візуалізаціях, треба ще трохи почекати. Окрім того, що стають більшими будинки, ростуть і комплекси, які з цих будинків складаються. Ваш будинок може бути вже давно зданий, але поряд ще роками буде тривати будівництво наступних черг, що буде створювати незручності через шум, пруд та постійну їзду важкої будівельної техніки. Так що попри всі плюси, в теперішніх новобудов достатньо і недоліків. Звісно, що бувають винятки. Бувають новобудови з людською поверховістю та у хороших районах, але вони переважно вже позиціонуються як елітна нерухомість та коштують в рази дорожче. І їх в принципі не так вже й багато. Тепер давайте поговоримо про радянську забудову. Звісно, її ще можна розділити на Хрущовки, Брежнівки та Сталінки, але ми не будемо аж настільки заморочуватися, а просто у загальному її плюси та мінуси. Плюси радянської забудови – це те, що вона знаходиться у вже сформованих районах, де поблизу є школи та дитячі садки, магазини і тому подібне. Також, скоріш за все, поруч є громадський транспорт, а довкола будинків та у дворах дуже зелено. Ну і загалом двори зазвичай досить просторі. Мінуси – це самі будинки. Дуже часто вони у досить поганому технічному стані, особливо мережі. Та й зовнішній вигляд навряд порадує око якоюсь красою чи доглянутістю. Тарілки, заплатки утеплення, хаотично засклені балкони, та що там ви самі це все бачили. Хоча останнім часом з появою ОСББ ситуація поволі покращується, і там де пощастило з головою, головою ОСББ, вже можуть бути і нові труби, і утеплений фасад, і ще багато інших приємних речей. Але навіть найкращий голова ОСББ не зможе збільшити ваш тісний санвузол, куди ніяк не хоче влазити пралка, чи зробити стелю вищою. Тому, щоб зробити квартиру зручною, вам доведеться добряче потрутитися. Ще один мінус – це проблеми з парковкою, що може бути важливо, якщо у вас є авто. Коли це все будували, приватне авто було не засобом пересування, а скоріше ознакою статусу. Тому і парковок в таких районах зазвичай дуже мало, тому і зелено. Так що сучасні мешканці викручуються хто як може. Хто більш свідомий, той скидається з сусідами та облаштовує невелику стоянку десь на території. Але більшість так не заморочується і просто кидає авто, де попало, та по ходу діла перетворює всі доступні зелені зони на багно. І звідси купа конфліктів. Водії чубляться між собою за вільні паркомісця та з іншими мешканцями за право паркуватися на улюбленому газоні. Коротше кажучи, мінусів вистачає, але і коштувати це все буде помітно дешевше. Далі вглиб по хронології йдуть так звані польські люкси. Це один з моїх улюблених типів будинків, можливо ще й тому, що якраз у них я ніколи і не жив. Ці будинки круті своєю архітектурою у стилі функціоналізму. Зараз їм вже майже по 100 років, але вони і досі виглядають сучасно та часто набагато стильніше за чимало теперішніх новобудов. В них стильні фасади з великими вікнами та багато цікавих, але мінімалістичних деталей, типу латунних дверних ручок чи кам'яної обшивки стін у під'їздах. У цих будинків приємний людський масштаб, зазвичай лише 3-5 поверхів та небагато квартир на з них. Вони знаходяться у гарних затишних районах неподалік центру, а на вулицях поряд зазвичай дуже зелено, а десь неподалік майже завжди є парк чи сквер. І з того, що я бачив, там ще й досить непогані планування квартир з гарними пропорціями кімнат і досить великими кухнями та санвузлами і високими стелями. Кімнати, що важливо, зазвичай ізольовані. Можливо, навіть є камін, зараз це знову актуально. Тобто у багатьох випадках це нічим не гірше, а у чомусь навіть краще за новобудову. Звісно, тут теж є недоліки. Все-таки цим будинкам майже сотні років, тому з мережами все може бути дуже погано. Наприклад, каналізація та електрика майже напевне будуть потребувати ремонту. Автентичні дощоприймачі після десятиліть жеківського обслуговування майже, напевно, забиті, а може і взагалі заасфальтовані, через що підвали може підтоплювати. Те саме з вікнами та вхідними брамами. Якщо досі збереглися автентичні, то їх обов'язково треба реставрувати, бо зазвичай це справжні шедеври дизайну і замінювати їх на сучасний бездушний пластик – це просто варварство. Коротше кажучи, щоб повернути такому будинку колишній лоск, доведеться вкласти в нього дуже багато грошей, а от де їх взяти – це вже велике питання. В Жека їх точно нема. А якщо в будинку є ОСББ, то йому теж буде важко, бо квартир у цих будинках зазвичай небагато. Єдина надія на те, що всі ваші сусіди виявляться заможними поціновувачами архітектури функціоналізму та погодяться скинутися на всі ці дорогі ремонти. Такі щасливі випадки бувають, але їхня вірогідність не те, щоб дуже висока. Скоріш за все, вашим новим сусідам буде просто пофіг. Але взагальному такі будинки це все одно дуже хороший варіант, що добре видно по цінах на квартири у них та по тому, наскільки нечасто їх виставляють на продаж. Наступний тип будинків, про який варто поговорити, це так звані австрійські або ж цісарські кам'яниці. Їх також можна розділити на різні стилі та епохи, але в загальному це саме те, на що їдуть дивитися туристи та чим найбільше пишаються львовознавці та львовознавки. Пишний фасадний декор, шпилі, куполи, вітражі, атланти, каріатиди та інші сліди колишньої величі – усе це тут. Всередині квартир атмосфера дуже додають автентичні двері, вікна та печі, якщо вони збереглися, звісно, та височенна стеля. До речі, до реставрації вхідних брам та іншої автентики можна залучати співфінансування міської ради та міжнародних фондів, які компенсують частину витрат. Не знаю, як конкретно зараз, але у більш мирні часи ця програма чудово працювала, і польських люксів це також стосується. Такими будинками щільно забудований центр та всі прилеглі до нього вулиці. У цих районах зазвичай також досить зелено, десь неподалік, скоріш за все, також буде парк або сквер. Хоча можуть бути і досить вузькі тротуари без зелені, це вже як кому пощастить. Гуляти тут приємно і за естетикою не треба йти кудись далеко, бо тільки виходиш на вулицю і довкола вже красиво. Тобто бонусом до житла йде ще й красивий та затишний район довкола. У таких районах зазвичай багато різних дрібних магазинчиків та кафе, а от з великими торговими центрами може бути напряг. У плані транспорту має бути зручно, бо чим ближче до центру, тим більше різних маршрутів буде поряд. Хоча багато куди вже і пішки можна буде зайти, бо центр прямо під боком. Зворотність сторона цієї медалі – це грюкання та дзвінки трамвая прямо під вікнами, які можуть стати вашим новим будильником. А свій рух вони, до речі, починають десь о 6-й ранку. А якщо на вулиці ще й бруківка, то це також може бути проблемою для сну, особливо при відкритих вікнах. Все-таки авто, яке їде бруківкою серед нічної тиші, дуже шумить. Ще серед мінусів один з найбільших – це очікувано технічний стан будинків. Як-не-як, -як, їм вже понад 100 років, тому тут і фасад може вимагати реставрації, і комунікації повної заміни. А ще один жирний мінус – це планування квартир. Тут можна зустріти дуже багато дивних історій, типу кімнат без вікон чи туалету десь поза квартирою в кінці загального балкону. Все-таки, коли все це будувалося, в людей були трошки інші уявлення про комфорт. А на додачу до цього, за столітню історію цих будинків, їх встигли перепланувати та розділити початкові великі квартири на кілька маленьких. Тому й виходить, що десь немає нормальної кухні, а в когось немає виходу на балкон перед власним вікном. Зате він є у сусіда. Ще один сюрприз може бути у товщині перегородок між цими новими міні-квартирами. Вони бувають досить тонкі і тоді ви будете в курсі всіх деталей особистого життя ваших сусідів. І якщо ми вже згадали про сусідів, то варто сказати і про ще один важливий момент. Практично всюди у старих будинках можна нарватися на дуже специфічних персонажів, спілкуванні з якими може стати справжнім викликом. Напевно, в кожного з вас є у запасі кілька цікавих історій. Тому пошук гарного житла – це не лише про стіни та вулицю, а й про адекватних сусідів. Також може бути проблема з паркуванням, але за рахунок того, що будинки невисокі, то й машин довкола не так багато, як біля багатоповерхових новобудов. Що ж, як видно, ідеальної нерухомості немає і в кожного виду є свої плюси та мінуси. Якщо дуже спростити та узагальнити, то виходить ось така картина. Плюси новобудов – це сучасна начинка і загалом краща відповідність сучасним нормам, що логічно. Мінуси – це гірше середовище довкола, гігантизм та можливі проблеми з транспортом. Радянська забудова має гіршу якість самих будинків, але більше зелені та кращу ситуацію з інфраструктурою довкола. Польські люкси – хороше середовище поряд, якісна архітектура, але їх треба ремонтувати та доводити до ладу, а ще їх відносно мало і вони досить дорогі. Австрійські будинки – це краса та велич у гарному оточенні, але також потрібно добряче вкладатися у реставрацію та миритися з незручним плануванням квартир. Звісно, залежно від конкретної ситуації, ці плюси та мінуси можуть змінюватися та міксуватися між собою, бо бувають і новобудови майже у центрі, і австрійські будинки у хорошому стані. Але загалом картина плюс-мінус така. Виходить, що ми маємо ніби два полюси. На одному новобудови, а на іншому стара забудова. І дуже шкода, бо мені як користувачу хотілося би поєднати їхні плюси, а не розриватися між крайнощами. Як на мене, ідеальним для Львова варіантом були б новобудови у 5-6 поверхів, збудовані кварталами та з нормальними зеленими вулицями між ними. Тобто, по суті, відтворити у сучасних матеріалах та технологіях формат вулиць Бандери, Тарнавського чи району Кастелівка. Звісно, з комерцією на перших поверхах, деревами, велодоріжками, паркомісцями та всім іншим. Якщо от прям дуже хочеться, то десь можна додати і висотку як домінанту з цікавим фасадом, але загальний формат мав би бути саме таким. І у багатьох закордонних містах можна побачити саме такий підхід. Забудова нових районів за масштабом та форматом дуже схожа на центр. Ширина та стиль вулиць також дуже подібні, але сама архітектура при цьому повністю сучасна. В результаті виходить дуже комфортне середовище, яке при цьому відповідає всім сучасним нормам. До речі, досить іронічно, що навіть у Львові архітектори, які по суті виросли у таких кварталах довкола політехніки, коли стають дорослими та починають самі розробляти генплани та проектувати будинки, то в результаті досить часто все приходить до висоток з дворами-парковками. Можливо, щось зможе змінити інтегрована концепція розвитку Львова та місцеві вимоги до проектування забудови. Там якраз йдеться про місто коротких відстаней та людський масштаб забудови, але ці документи, як я розумію, мають лише рекомендаційний характер і забудовники можуть їх спокійно ігнорувати та робити все згідно ДБН та Генплану, а там все по-старому. Загалом для створення комфортного міського середовища місту потрібно мати вплив на забудову та вимоги до неї стосовно висотності, фасадів, озеленення, благоустрою, транспорту та ще дуже багато чого. Зараз цей вплив і так мінімальний, а новий законопроект 5.6.5.5 зменшує його практично до нуля. А без цього забудовники, звісно ж, будуть витискати із кожної ділянки максимум квадратних метрів, що дуже добре для їхнього бізнесу, але погано для міста та якості життя у ньому. Ще одна фундаментально важлива річ – це доступна та довгострокова іпотека. Зараз більшість житла купують, по суті, за готівку, тому для покупців найголовніше – ціна. А для забудовника – збудувати побільше того, що швидко розкуплять. Розтермінування від забудовника на рік-два ми не рахуємо, це не справжня іпотека, а лише її імітація. Зрозуміло, що в такій ситуації ніхто не буде бавитися в урбаністику, бо все це коштує грошей, яких тут і зараз майже ні в кого немає. Тому, щоб урбаністично правильне нове житло стало реальністю, нам дуже потрібна доступна іпотека під невеликий відсоток та з розтермінуванням на 20-30 років. А щоб до цього дожити, час закинути донат на «Повернись живим». І на цьому все. Якщо вам було цікаво, то тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте коментувати. А підтримати створення нових відео можна підпискою на мій Patreon або ж разовим переказом на Монобанку. Всі посилання у описі до відео. Всім щасливо і до наступних відео.